Victor Ponta, atacuri în rafal la adresa lui Liviu Dragnea. A se aleg premierii, mintri, vicepreedinți PSD. Fostul premier Victor Ponta continuă seria atacurilor la adresa liderul PSD Liviu Dragnea. De această dată Victor Ponta reacționează la declaraia fostei secretare Anisa Stoica, inculpat în dosarul angajărilor fictive la Dgasph Teleorman, care a afirmat într-un interviu ce în perioada în care a lucrat la PSD ar fi fost jignit -i umilit. Mai mult, a explicat cum a motivat Liviu Dragnea alegerea ei, pe Anisa o angajez de frumoasă. Vă rog să citiți cu atenție aceste cuvinte chiar emoționante ale unui om aflat într-o situație dificilă. ți gândiți cum am ajuns satele urmanizam în toată România multiplicând exponential aceste cazuri granatice. Este important să cititi pentru ca ceea ce s-a intamplat timp de 15 ani inteleorman se intampla de peste unu ani în bucuresti și si în toată tara. Oamenii sunt comparati cu funtii de la stat pentru care nu au nici o calificarea si pe care nici nu sunt în stare sale exercite. Criteriile de promovare nu au nici o legatura cu competența, profesionalismul și si onestitatea. Asta se aleg premierii și ministrii, vice PSD, parlamentarii sau conducatorii unor instituții fundamentale ale statului. Estivim teleorman sau ai dat contracte la tel drum 2? A spus domnul Dragnea să a fi numit angajat, în funcție 3. A spus domnul Dragnea ca este frumoasa. În felul acesta guvernul, parlamentul, PSD vor merge din ce în ce mai erau afectând viata noastră de azi si mai ales și si de mâine. Sinul mai insistat i ca vorbesc prea mult de Dragnea, ca timpul este autorul si conducorul acestui sistem corupt și si responsabil trebuie să vorbesc si să mă lupt cu el as cum m-am luptat cu Basescu. Este datoria mea, a oricarui om care pune viitorul tarii noastre înaintea propriului buzunar, birou, secretare si masin de serviciu, să nu asistam impasibil și si să luptam ca acest sistem să plece cât mai repede de la putere, scrie Ponta, pe Facebook.